جو موبائل کا زیادہ استعمال ہے نا اس سے نہ تم نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے میں تو اس موبائل سے اتنا تنگ آ گیا میں نے فیصلہ کیا ہے پکا ڈھکا فیصلہ نہیں ہے لیکن ارادہ میں نے کر لیا ہے کہ اس کو میں کچھ دنوں کے لیے لاکر میں ڈال کے ہسی خوشی ایسے زندگی گزاروں جیسے پہلے گزارا کروں کتاب ہاتھ میں ہو انسان کہ کبھی مطالعہ کر رہا ہے کبھی دماغ فری ہے کچھ پلاننگ کر رہا ہے سوچ رہا ہے اگرچہ میں موبائل دیکھتا نہیں ہوں بہت کم دیکھتا ہوں لیکن یہ آپ کو بتا رہا ہوں انسان کی نفسیات ہے اسے ٹینشن رہتی ہے کہ آ کیا رائے اس کے اندر یہ ایک لاشور میں نا کھوپڑی میں یہ چیز رہتی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی ہر وقت یہ رہتا ہے کہ یار دیکھیں تو صحیح یوں اٹھا کے نا کوئی میسج تو نہیں آیا کوئی کوئی کسی نے کوئی کلپ بھیجا ہو کوئی لنک بھیجا ہو آپ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو اس نے آپ کے دماغ کو بیزی رکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کسی کام کے نہیں ہے کسی کام کا نہیں رہتا آدمی تو اس لیے موبائل کا میرا ایک نظریہ بن چکا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں نا آدھا یا ایک گھنٹہ فکس کر لیں کہ میں مثال کے طور پر چار بجے سے لے کر پانچ بجے تک موبائل دیکھوں گا اور اس کے علاوہ جیب میں نہ رکھیں اس کو لاکر میں ڈال دیں آپ جیب میں رکھے نہیں گھومیں گے چار سے وہ ٹینشن لگی رہے گی واش روم میں بھی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو موبائل کی لوگوں کو قبض کی شکایتیں ہو گئی ہیں توجہ ساری کدھر ہے حقیقت بتا رہا ہوں فون آ رہا ہے ہم تو سائلنٹ پہ رکھتے ہیں میں نے تو ایسا سائلنٹ پہ رکھا ہے کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ وہ کسی کی ضروری کال آنی تھی تو میں پروفائل پہ کرنا ہی بھول گیا یہ ہوتا کیسے پروفائل پہ, کہاں سے ہوتا ہے تو ایسا سائلنٹ پہ کیا کیونکہ اتنی ٹینشن شروع ہو گئی تھی ہر وقت کالیں ہر وقت کالیں تو اس کا ٹائم رکھ لو ضرورت بھی ہے بالکل جان نہیں چھڑائی جا سکتی بہت سے فائدے ہیں بہت سے کام ہیں تو ایک ٹائم رکھ لو چار بجے سے لے کے پانچ بجے یا چھ بجے سے سات بجے اس کے علاوہ لاکر میں رکھو آپ کو خدا کی قسم ایسا سکون ملے گا ایسا لگے گا باغ میں ٹھیل رہے ہو آپ اور پھر پلاننگ کرو سوچو کرنا کیا ہے میں نے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے یہ کر کے دیکھو اور اس میں ہونا کہ ایمرجنسی میں کوئی فون آ گیا تو کچھ بھی نہیں ہوتا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک بہت بڑی بڑی ایمرجنسیاں ہوئی ہیں کسی کا کچھ نہیں بگڑا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اتنا بڑا ان اور اس سے شادی شدہ لوگوں کی زندگی میں بے انتہا سکون آئے گا کیونکہ شادی شدہ آدمی اب جب گھر سے باہر ہوتا ہے اگر موبائل ہے تو وہ بیگم کے پاس بھی موبائل ہے اس کا مطلب رابطہ تعلقات تو اب بھی ہیں اور رابطہ بھی ہے تو فریشنیس دماغ میں آئی ہی نہیں سکتی ہے ہر تھوڑی دیر میں آپ کی بیگم کا فون آ جائے گا کہاں بیٹھے ہوئے اور لوگ اس سے ڈپریشن میں چلے گئے ہیں کہ یار گھر میں جب ہوتے ہیں تو تو بیگم کے پاس ہوتے ہیں چلو گھر سے باہر تو باہر تو نکلے ہی اس لیے کہ اب تھوڑی دیر بیگم کے علاوہ بھی اور مسائل ہیں لیکن وہ فون آئے گا گھر سے آپ کہاں ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں واپسی پہ یہ کر لیے گا یوں لیتے آئیے گا انڈے لیتے آئیے گا دہی لیتے آئیے گا آپ کو پتہ ہے میری ممانی کب سے فون کرنی ہے آپ نے فون نہیں میں نے میں آپ کو زیادہ نہیں ڈرانا چاہتا لیکن اپنے سامنے طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں یہ موضوع نہیں لیکن آج طبیعت بھی میری ہے بے رب صحیح بیان چل رہا ہے تو چل رہا ہے تو چلنے دو میں نے اپنے سامنے طلاقیں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں ایک آدمی آفس میں کسی کام میں اتنا مصروف تھا اتنی ٹینشن میں تھا بار بار بیگم کی کالیں آ رہی ہیں اس کو اس کو غصہ آ رہا ہے یار میں آفس میں ہو آپ کالیں کر رہی ہو منع بھی کیا ہوگا اس نے وہ کوئی مسئلہ ہوگا بیچاری کا اس نے فون کیا انہیں اٹھا کے طلاقیں دے تو غلط کیا یہ تو بہت ہی بے, بے حرکت کی لیکن لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو ہنسی خوشی زندگی گزارو موبائل کے اوپر سوار ہو جاؤ موبائل کے اپنے اوپر سوار مت کرو ابھی ہم لوگ نے موبائل کو ہم گدھے بنے ہوئے موبائل ہمارے اوپر سوار ہے اس کو گدھا بنا کے اس کے اوپر سوار ہو اس کو رکھ دو نیندیں خراب ہو گئی لوگوں کی ذہنی توازن خراب ہو گیا لوگوں کا اور پھر پروپیگنڈا اتنا سنتے رہتے ہیں ہر وقت تو کچھ دن میں گاؤں میں گیا وہاں سگنل ہی نہیں تھے ایک ہفتہ ایسا ہسی خوشی زندگی گزری اچھا شیتان بار بار دل میں ڈال رہا یار کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی یو یار یہ نہ ہو گئی ہو ایک ہفتے بعد آئے سب کچھ فٹ فاٹ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایمرجنسی کے امید پہ تو پھر ہر فون اٹھانا چاہیے انسان کو وہ تو پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے جب تک ظاہری اسباب کے لحاظ سے معاملہ صحیح چل رہا ہے ہاں بیگم صاحبہ آپریشن تھیٹر میں ہے بڑے دم ڈاکٹر کا کسی بھی وقت فون آ سکتا ہے پھر چلو انسان موبائل کھول کے بیٹھ جائے یار کوئی اچانک خون دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پھر ایسا نہیں کہ چار بجے سے پانچ بجے تک چونکہ میری ٹائمنگ ہے اس سے پی پہلے اگر خون کی بوتلوں کی ضرورت پڑی تو ڈاکٹر صاحب خود ہی انتظام کر لینا میری ٹائمنگ کیا ہے تو یہ بھی نہیں ہے کوئی ایمرجنسی واقعی ہو تو ایک الگ بات ہے